Folkbildningen förändras. Jag märkte direkt att, oj, den här appen gör ju så att jag verkligen kan kommunicera med de här människorna. I hela landet utvecklas nya metoder för lärande. Jag ville nå ut längre än i Åredalen. Jag ville hitta ut i landet, jag ville hitta ut i världen. Folkbildningsnätet med sina nära 30 000 användare är en självklar utgångspunkt för denna utveckling. Nu byter vi skepnad och blir ännu bättre och smartare. Folkbildningsnätet är en gemensam resurs för oss alla inom folkbildningen. Som pedagog kan du finna alla resurser du behöver för att kunna utveckla din pedagogik. Folkbildningsnätet är också rent ekonomiskt en bra lösning för oss alla. Folkbildningsnätet är både innehåll och tjänster. Särskilt utvalda för att passa flexibel folkbildning. Här hittar du studiematerial, tusentals artiklar och projekterfarenheter. Allt samlat och sökbart på ett och samma ställe. Här finns också webbvideokonferenser, videomaten och såklart First Class, folkbildningens gemensamma mejl- och konferenssystem som nu blivit ännu bättre både på plattan och i mobilen. Med tjänsten Mina resurser kan man enkelt sätta samman och skapa egna, unika studiematerial. Och många uppskattar att ha tillgång till URs alla tv- och radioprogram långt efter att de försvunnit från UR Play. Folkbildningsnätet ska vara till för alla. Därför har vi nu lagt mycket kraft på att göra det tillgängligt för fler. Vi har ju varit runt och besökt skolor och studieförbund för att ta reda på vad som funkar och vad som inte funkar. Och alla har varit väldigt, väldigt motiverade att hjälpa oss att ta reda på hur det här ska bli bättre. Folkbildningsnätet är också en självklar startpunkt för den som vill lära mer kring modern pedagogik. Nättidningen Reflex ger in- och omvärldsblickar, fördjupande studiematerial men också olika typer av fortbildning. Folkbildningsnätet och Reflex erbjuder kompetensutveckling om digital utveckling och flexibelt lärande. Folkbildningsnätet är innehåll, fortbildning och tjänster, allt samlat på samma ställe. Det ägs och drivs gemensamt av folkbildningen. Det är många som bidrar och delar med sig av kunskap och erfarenheter och tillsammans skapar vi en levande samlingspunkt för vetgiriga folkbildare. Folkbildningsnätet. Av folkbildare för folkbildare.